incident tocant, un fost deputat a lovit cu pumnul un afacerist. Omul, la un pas de o tragedie. Reacție: nu a existat nici o lovitură. Sunt martori. Un incident tocant s-a petrecut la Bora, acolo unde fostul deputat un pr. -num fontă, l-a lovit cu pumnul pe un om de afaceri din localitate. Ca urmare a loviturii, acesta s-a dezechilibrat i-a cezut pe seceri. Ulterior, bărbatul a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Abdeit, reacția lui Nu în Fontă, legat de incidentul care a avut loc aseară la o petrecere privată, în care sunt acuzat ce a fi lovit o persoană cu pumnul, doresc să vă aduc la cunotin faptul că nu am lovit pe nimeni. Există 15 la 20 de martori care au fost de fai care pot confirma faptul că persoana respectiv se afla într-o stare avansat de ebrietate, încât nu putea sta în picioare. Alcoolemia poate fi verificat prin solicitarea analizelor de sânge care i-au fost efectuate la spital. Este un singura perere solicitat fiind din partea persoanei care a provocat acest incident, cel mai probabil în mod intenționat pe Fondul Consumului de Alcool, a spus Nufonta contactat de Stiri pe sursero. <truzări> Eram la o petrecere privata unde era și domnul fost deputat Nufonta. Am discutat în în chestiuni politice. La un moment dat m-a lovit cu punul în fata, m-am dezechilibrat și si am cazut pe scar. M-am dezmeticit și si l-am întrebat dacă ai si cere scuze. Mi-a spus ca nu. Atunci am sunat la 112 și am anunțat politia. Eu sunt la spital acum primesc îngrijiri medicale. M-am lovit la cap coaste cum am cazut pe scari, a declarat omul de afaceri informează Vasile Dale.